Тісто на пампухи замішує Наталія Влас. Жінка каже, до акції долучається третій рік поспіль. «Беремо дріжджі, готуємо опару, беремо олію, маргарину, яйця, замішуємо тісто, додаємо муки, і обов'язково олію, щоб тісто вийшло пухке, тоді воно гарно підніметься і будуть пухнасті пампушки». Далі тісто розкачують і формують з нього кульки. Це робить працівниця коледжу Юлія Ліщишин. Нарізаємо на порційні шматочки і формуємо кульки. Вставляємо їх на підсипаний борошню стіл і даємо ще щоб вони підійшли, Коли вони підійдуть, збільшиться ще раз так в своєму розмірі, тоді ми їх, вони вже готові для того, щоб ми їх смажили. Марія Пущак працює у коледжі з 2019 року. З того часу, каже, їй проводять акцію «Допоможи солдату». У ній бере участь щороку. Сьогодні смажить пампухи. Кидаємо на кип'ячий олій. Дві-три ну, хвилинки перевертаємо на другу сторону. Щоб вони набухано підростають на оїві і робляться такі гарні пишні. Окрім пампухів, бійцям передадуть 25 відер заготовки для куті. Продукти для приготування страв збирали жителі села Максимівка з Бараської громади, розповідає один з них Михайло Хомишак. Підготували яру пшеницю, запашку для кутю, тут є більше трьох кілограм. Військовому солдату у нас тільки закип'ятити кипяток. І додати визьму, додати цукру, додати орік, додати меду. І все в нього получиться смачна куття до. Плюс у нас ще є рецепт, а шамак є. Плюс ще у нас є рецепт, як приготувати до нашої господинки. Директор коледжу Вадим Ластовицький каже, допомогу на схід відвезуть бійці з Тернополя. Завтра ми маємо 28-му ротацію військової служби правопорядка, де вбивають бійці безпосередньо на передній край, ці військова таємниця в попасна, Попасне, і вони зможуть все це донести до тих людей, які знаходяться в окопах. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.